Ismét itt vagyok videón, nagyon-nagyon sokan kértétek, hogy egy kicsit beszélgessünk már közvetlenebből, mert hát most egy érdekes dolog, hogy én beszélek, te meg végig hallgattad az egészet, legalábbis remélem. Hosszú idő után újra leültem a kamer elé. úgy gondolom, hogy ez, ez egy kicsit uh, talán könnyebb így, hogyha ha beszélgetünk dolgokról. Szia, Marik Lancia vagyok, Békés Csabáról beszélek a pont a szerkesztője, a magazin szerkesztője nevezhetjük akárminek, és lehet, hogy a te segítséged. Sok témánk van, úgyhogy a következő napokban e-mailben fogod megkapni a, a Hill küldő szoftverem, most már olyanra is képes, hogy videót tudok neked majd küldeni, látni fogod, el fogom majd küldeni. Ez persze az kell, hogy felegyi iratkozva valamelyik listámra, akár a magazinra, akár a sima pánikos 6 plusz 1-re, ezekről is persze, majd még beszélgetni fogunk. Van itt nagyon sok téma, ebből, ebből néhányat kiszedtem, amiről, amiről úgy gondolom feltétlenül beszélni kell. Ha néha így le fogok nézni, akkor azért lesz, hogy nem akarom túlságosan, hosszúra készíteni ezeket a videókat, hogy pontosan azért, hogy azért rögzíteni tudjam dolgokat magadba. Ez olyan, mint a tízrészes lecke. A ja, persze, is beszélünk majd. Jó, a következő a feladat mára, valamit meg kell beszéljünk, nagyon-nagyon sok kérdés érkezik egy témával kapcsolatban, erről beszélnem kell. Eljött a pillanat, hogy most már azért kicsit nyilvánosabban beszélnem kell, és nem feltétlenül arról fogok beszélni, hogy én most hogy oldottam meg, mert azt hiszem, hogy ezt már mindenki tudja. De mielőtt belefogunk, akkor nézzük, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni az elkövetkezendő napokban, a hetekben. Az egyik legfontosabb, én úgy gondolom, és azért ő az első számú, az pedig a gyógyszerügy. Nagyon sokan kérdeznek, nagyon sokan érdeklődnek ezzel kapcsolatban. Ma erről fogunk beszélgetni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a leckéim segítségével, Sokan eljutnak egy nagyon jó pontra, egy olyan pontra, ahol, ahol talán évekkel ezelőtt jártak, és utána aztán megrekednek. Nem, nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy hogy lépjenek tovább ez ügyben. Erről fogok a következő videóban majd beszélni. És a harmadik, legfontosabb dolog pedig az, hogy elmagyarázom lépésről lépésre, hogy mit is tegyél pontosan, ha még a leges legelején vagy. Aztán olyan plusz egyes, variáció, vagy plusz egyes lehetőség, ami egy kicsit talán hosszabb lesz. Arról kell beszéljünk, ami megint csak kérdésként merül föl, hogy mennyire foglalkozzál az alternatív megoldások, az alternatív lehetőségekkel. Azt hiszem, nem kell elmondani, hogy olyan dolgokról kell beszéljek, amit, amit mások ajánlanak neked. Kénytelen vagyok róla beszélni, függetlenül attól, hogy semmilyen kapcsolatban nem vagyok velük, viszont, és véleményt sem fogok mondani róla, csak egyszerűen beszélnünk kell róla, mert nagyon sokan kérdezik. Kezdjünk is bele. Tehát az első, és talán legfontosabb kérdés, és túzás kümberem állítani, hogy, hogy, hát heti szinten 10-15 olyan kérdés jön hozzám, persze e-mailben, hogy mi legyen az a fránya gyógyszerrel, mi az, ami, ami, milyen javaslatom van azzal kapcsolatban, hogy ki milyen szinten szedjen, milyen, milyen gyógyszereket szedjen, mennyire figyeljen oda a gyógyszerszedésre, mennyire kommunikáljon az orvosával ezzel kapcsolatban. Már volt, aki szólt, hogy nem kell mindig elmondanod azt, hogy nem vagy orvos, tudjuk, hogy nem vagy, az végül mégiscsak el kell mondjam, most is. hogy Nagyon fontos, hogy mindazt, amit mondom, az nem tudományos, hanem egyszerűen a gyakorlat hozta azt, hogy a gyógyszerek, ez a viszonyom elég rendesen megváltozott. Én most nem fogom fikázni itt a gyógyszergyártó cégeket, meg itt gyógyszer mafiáról, sokan beszélnek róla. A gyógyszermaffia nem erről van most szó, egyszerűen arról van szó, hogy. És azt mondtam, hogy azt ígértem, hogy döbben, le fogsz, fogsz döbbenni azon, amit most fogok mondani. Kapaszkodj meg, tehát gyakorlatilag konkrétan nem érdekel az, hogy milyen gyógyszert szedsz. Teljesen mindegy, és teljesen magánügy, hogy melyik gyógyszert fogod alkalmazni, és abból milyen mennyiséget fogsz szedni. Mellem ezt azért mondani így, mert ezt én is ugyanígy kaptam meg, hidd el, amikor ugye felvetődött a kérdés, és feltettem egy igen komoly helyen azt, hogy na most akkor döntsük már el, hogy szükség van-e a gyógyszeremre, vagy nincs. Egyszerűen a hozzáértős valóban szakember azt mondta nekem, hogy magánügy. Tehát szó szerint így fogalmazott, hogy azt mondod, hogy ha akarod, fölírom, Ha kell a gyógyszer, tegeződtem Ha kell a gyógyszer, akkor szóljál, fölírom neked. Ha nem kell, akkor nem szólsz. Úgyhogy így állt hozzá a kérdéshez. Viszont mégis óvatosan kell ezzel a dologgal bánni. Nem elég, hogy olvasod, nem elég, hogy az orvosok azt javasolják, hogy a gyógyszer nélkül, tehát magát a pánikbetegséget sem, se kezelni, Arról ne is beszéljünk, hogy azt állítják, hogy ebből kimászni nem lehet. Leállok velük vitázni bátran, bármikor. Tehát, hogy a gyógyszer nélkül, azért nem lehet ezt a dolgot kezelni, mert kémiai folyamatok mentek végigve agyadba, és az agyad nem lehet másképp csak, hogyha ha hűítenek a gyógyszerrel. Igen, jól hallottad, tehát gyakorlatilag azzal, hogy, hogy a, a gyógyszert szedetik veled, azzal, hogy hogy egy folyamatos, és nem a pénz, hagyjuk itt a pénzt, hogy most nekik szükségük van arra a 1000 forintos gyógyszernek a, a jutalékán, nem, nem erről van szóval, a szomszéd kutyája ugatni fog, nem tudok rá mit csinálni, mert hajon valaki, hanem akkor is pofázik, hogy nem szakítjuk meg a videót emiatt, elnézést kérem ezért, hogy egyszerűen a gyógyszer szedése, ez egy teljesen magánügy. Az, hogy te a használati utasítását, vagy a... Vagy a volt hülye reklám volt, annak idején tetszett a tekintetében. Az orvosoddal kom kommunikálni és konzultálni kell. E, annyit, annyit azért elszabad szabad árulni, hogy ha te az orvosnak fölteszed, és ezt szoktam javasolni, hogy üljetek le és beszéltek meg a gyógyszer letevésének a, a, a menetrendjét, akkor az orvosnak egyetlen egy dolog fog megfordulni a fejébe. És nem az, hogy a gyógyszer utáni jutalékot nem kapja meg. Azt ő tudja, hogy te azt a gyógyszert fokozatosan, ahogy ugye vele megbeszélted, fokozatosan e, leteszed, azzal egy időben e, nem fogsz már hozzájárni. Az én orvosaim is pontosan így jártak. Tehát amikor a, amikor a gyógyszerek mennyiségét, ugye nem esélyem el, hogy én mennyi, mennyi gyógyszert szedtem, és milyen mennyiségben. Azt én letettem azokat a gyógyszereket, megszűnt az orvosokhoz járás. Volt, aki hülyeskedett, azt mondta, hogy Pálinka, odaírták, hogy Pálinka. Mondtam, hogy király az is, csak akkor megy a más. Ó, kifolyólag kezdesz el szédülni. Úgyhogy nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy mielőtt egy, és nagyon fontos dolog, mielőtt megfordul a fejedbe az, hogy végre gyógyszer nélkül akarsz élni, ezt mindenféleképpen azzal az emberrel kell megbeszélned, aki ezt neked felírta. Ő azt mondja, hogy nem lehet gyógyszer nélkül, akkor is ragaszkodjál hozzá, hogy vagy gyengébre álljatok át, és itt most nem mondjuk neveket, nem is kell, most melyik erős, melyik nem. Látod, nem értek hozzá. Mondtam, tehát én ne kérdezzetek gyógyszert, mégis megteszitek, nem baj. Kommunikálni kell a dokival. Nem szabad önállóan hozzáfogni egy... Kimondom, tudatmódosító nek az adagját megvált. Nem szabad, nem tudod mi fog történni. Nem újra pánikrohamod lesz, ez hülyeség, ez marhaság, aki ezt, ezt állítja, hanem egyszerűen a szervezeted, és ezt te tudod, hozzászokott a gyógyszer, ez az enyém is, a fene megeszi. Hozzászokott, és kívánja is kell és szükséges az íze, a, a, a hatása, amit, amit... És elkezd a a fejet fájni ez elkezdesz újra szédülni. Úristen, már megint rohamod van. Nem rohamod van, hanem egyszerűen a gyógyszer elvonása, vagy megvonása ö, okoz ilyen problémát. Ezért javaslom mindenkinek. Fölteheted a kérdést. Ezt a videót fogom neked elküldeni. Fölteheted a kérdést. Irányadok ki. Nem kell maszeggba menni hozzá. Szólok előre. Tehát mindenki maszeggba jár, óvosa, persze, maga oda rendel. Tessék bevenni hozzá STK-ba, nem tudom, mire hívják most. És beszéltek meg, hogy el szeretnéd letenni a gyógyszer, de fontos, hogy a szakemberhez menjél. Tehát hiába is a házi orvoshoz, nekem ugye a háziorvos írta már föl a végén a gyógyszereket, de a háziorvoshoz menjél, mert a háziorvos az csak fölírja, szakemberhez tessék menjél, aki neked ezt fölírta. Más különben meg tekerd vissza a videót, és hallgass végig még egyszer az elejét, mit mondtam, azt mondtam, hogy amit nekem is mondtam, nem érdekes, nem, nem érdekel a gyógyszer szedésed. És nem megharagodni kell, hanem egyszerűen értsd a dolgot. Nem érdekel, mert tudom, hogy mind addig, ameddig azokat a fehér bogyókat, vagy minden egyéb ilyen, ilyen szert szedsz, addig nagy valószínűséggel állíthatom, hogy ugyanolyan mennyiségben, ugyanolyan minőségben, ugyanolyan erővel fog támadni ez a mocsokláda. Már sokkal használják ezeket szavakat, ez tetszik, mintha ha nem szeretnéd. Tehát értsd meg a gyógyszerek. Egyelőre addig a percig, ameddig orvosal nem beszélsz, addig, addig eszetlenség, butaság, nem törődömségből, ne, ne, ne, ne fogj hozzá gyógyszer letevési, ez csak dokiba, tessék megbeszélni. Ő meg fogja mondani, ha korrekt, akkor meg fogja mondani, hogy ilyenfél, olyan, ekkor délben, reggel, este, ilyen, vidd magaddal, ne vidd magaddal. Ő ezeket mind el fogja mondani. Mert hogy tudja azokat a mellékhatásokat, ami talán nincsenek a papírra ráírva, ha pedig rá van írva, akkor meg dörgöd az óra rá bátran, bátran tedd meg. Remélem, hogy, hogy kellő őszintességgel mondtam el a, a gyógyszerekkel kapcsolatos véleményemet, mert úgy, hogy nagyon fontos, hogy nem értek hozzá, viszont amit állítok, azt azt, azt fenntartom továbbra is, onnantól kezdve, hogy én hoztam akkor egy döntést, állítom, hogy az egyik legfontosabb és a leghasznosabb döntésem volt. Ha kíváncsi vagy arra, hogy mi is ez pontosan, mert nem tudsz róla, akkor kutas keresgélélél, előbb-utóbb meg fogod találni azt a videót, ami pontosan erről szól neked. Egy picit most túlszaladtam, 11-12 perces videó lett, de én úgy gondolom, hogy kellőképpen hasznos lesz ez számodra. A következő napokban nem ígérem, hogy a holnapi nap folyamán, a következő napokban kapod a következő Hát most ezt jól megmondtam, következő napokban következő, de egy újabb videó fog érkezni, abban próbálok segíteni, hogy ha megrekedtél és gyámoltalan vagy és nem mersz dolgokba belemenni, mit tegyél annak érdekében, hogy ezt minél hamarabb és minél nagyobb ö, ö, ö, intenzitással végezd. A Facebookra fölrektem egy nagyon kedves levelet, talán egy picit erről is szól a dolog, amikor azt írta a hölgy, Ugye az van odaírva, hogy nem javítottam ki direkt, mert mobilról küldték. Olvasd el, a hölgy azt írta nekem, hogy eszméletlen e, dolgokba mer már belemenni. Holott a könyv még csak egy hónapja van nála. Belemert menni olyan szituációkba, és imádja, hogy megmeri tenni, és csodálatos ez az egész. Oké, okay. sok sikert mindenkinek, hajrá fiatalok, tessék megcsinálni. A tigris szót nem felejtettük el, azt majd továbbra is kapjátok, hogy e, támadni kell. Köszönöm a figyelmedet, egy pár nap ismét jelentkezünk, és akkor egy kicsit más témával fogunk beszélgetni. Szia, Marik Laci voltam a megoldottam.hu!